«Допомогу в даному контейнері організовують люди, діаспора українців, які знаходяться в Сполучених Америки. вони організували фонд, там є шість засновників, хороші наші друзі, знайомі хлопці, і від початку повномасштабного вторгнення це, напевно, вже 24-й чи 26-й контейнер. Ми вже збилися з рахунку. В кожному є буквально по два, бувало і по три позашляховики, які потрібні для оборони позиції нашим хлопцям на передовій».